Der var engang en akita val. Der var efterladt på en togstation Den gik hen til den søde og rar professor Der besluttede sig for at tage den med hjem Han kaldte den for Hachiko Og de blev hurtigt to faste venner Hachi vokset op hos professoren og var en dejlig og usædvanlig hund Den løb alene ind til togstationen hver dag For at hente sin ejer Og følge ham hjem Hachiko var klog som ham Så de blev hurtigt to bedste venner En dag da professoren ville tage afsted Gøet Hachiko for der var noget galt, den forsøgte at få Ham til at blive hjem Men han tog på job Og fik et hjertestop Så de så aldrig mere end anden De to stakkels to faste venner Så fortsatte med at blive set På togstationen hver eftermiddag Den ventede på sin ejer i sne og slud Den ventede i om år indtil sin død For at de tænkte kun på professorerne Huskede de var trofaste venner Og det var så historien 10 historie fra 1939 Og nu står der så en statue på det sted Hvor Hachiko var op ned hver dag På en togstation i Tokyo Til minde om de trofæste vil